Většinou jsem někde doma v takhle. Když sněží, tak já mám ráda, když si hraju s dětmi a stavíme sněhuláka a koulujeme se a prostě si hrajeme se sněhem. Když sněží, tak v Čechách jezdíme na hory nebo chodíme na běžky nebo na brusle. Když sněží, tak třeba když mám kabát, tak si, tak si přetáhnu kapucu přes hlavu hmm. a vezmu si nějaké boty, třeba kozačky. A když sněží, tak samozřejmě radši vezmu liže a jedu nahory a lyžuju.